Chelemen Hunor, cerere vehement ce tre guvern, se pun captea acestei anomalii irresponsabile, subliniere i stresante. Presubliniere dinteleu de mere, Hunor, a cerut, într-un discurs rostit joi la Satu mare, guvernului, premierului, sublinierei ministrului de interne să oprească acțiunile prefectilor din Covasna, sublinierei i-harghită care au luat mesuri împotriva primarilor care decorează localicile în culorile steagului maghiar cu ocazia zilei maghiarilor de pretutindeni. Liderul Uniunii a artat ce, potrivit raportului Consiliului European, România a făcut regrese în privind ca garantui drepturilor naționale sub liniere lingvistice ale naționalicilor, dând exemplul prefectcilor din Covasna subliniere iar Raportul Consiliului European care analizează aplicarea prevederilor acordului cadru pentru protecția minoritcilor a stabilit că România nu doar ce nu este un stat model în garantarea drepturilor naționale sub linierei lingvistice ale minoritcilor, ci este mai degrab un exemplu de regres în acest domeniu. Astăzi, ar fi subliniere un act revoluționar sublinierei. Dacă instituțiile implicate nu ar prezenta într-o luminire al acest subiect, ci ar începe să aplice corecțiile necesare, a sublinierea acum propune sublinierei raportul nostru paralel. În schimb, ei continuă să deformeze realitatea. Sușcinând ce au creat un stat model, exemplar, în timp ce prefectul de Covasna perepsă subliniere pe primarii care decorează localitile în culorile stagului maghiar cu ocazia sărebetorii noastre naționale. Cer pe această cale guvernului, premierului sublușit. Ierii ministrului de interne se oprească acțiunile prefecilor din Covasna sublinierei Hargita, pentru a pune capte acestei anomalii irresponsabile sublinierea i stresante, a declarat Chelemen Hunor. El a subliniat ce maghiari, ca minoritari, sunt preocupați de egalitatea în drepturi, dar mai sunt multe de făcut. Da, trebuie să vorbim despre egalitate ca despre o condiție a libertății. Ca minoritari, suntem în primul rând preocupați de egalitatea în drepturi, dar, din nefericire, trebuie să constat mece sublinierea la 10 ani după aderarea la UE, rămân multe de făcut pentru a elimina inechiticiile economice subliniere și sociale. Există o resubliniere subliniere a fenomenului de serecie subliniere ia emigrației. Eradicarea sereciei subliniere reducerea decalajelor economice dintre diferitele regiuni reprezintă baza tuturor politicilor responsabile de astăzi în România. Da, acesta reprezintă un act revoluționar astăzi. Este nevoie de curaj, dorind de schimbare sublinierei de acțiune. Suntem gata să participne sublinierei la acest proiect, pot conta pe noi sublinierei în această reformă cei care sunt capabili să anticipeze, să planifice sublinierei, să acționeze, a mai spus Chelemen Hunor. Liderul UDMR a participat joi la dezvelirea statui omului politic Zacheni Istvan, 1791 la 1860, din municipiul Satu Mare. Evenimentele au mai cuprins depunerii de, de coroane la bustul poetului Petofi Sandor sub liniere, o defilare cu fusari.